Mert onnantól kezdve, hogyha versengő pártok vannak, akkor az egyéni választókerület azoknak a pártoknak kedvez, akik rendes országos hálózatot tudnak felépíteni. Ebben az országban rendes országos hálózatot az elmúlt 30 évben három párt tudott felépíteni. Az egyiket úgy hívták, hogy MSMP, majd utána MSZP, másikat úgy hívták, hogy MDF. Egy rövid időre, nem mielekint is a harmadik a Fidesz. Magyarországon országos hálózatot, ami ténylegesen nem részleges hálózatot, senkinek nem sikerült más pártnak ennyi idő alatt felépíteni, sok munkát, sok embert és nagyon sok pénzt igényel szeretném jelezni.